Украине. Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Вона до сер. Крим наш. Донбас! Наш. Кубань! Ще не наша, але буде наша. Ой-ойлузі! Червона калина. Батько наш победа Україна мати! Геть з України! Маскаль некрасивий! Геть, геть, геть, геть! Руський воєнний крабель! Що ви хочете? Та я, чесно кажучи, це поки вітався взагалі забув за чим прийшов. Ой, уло! це червона коле.